Hola, sóc l'Aitana Donissa, pastissera de la pastisseria Muñoz Colomé. El segon postre que farem, o el segon plat dolç, seran unes roques de xocolata blanca amb fruits vermells, bueno, en aquest cas, gers liofilitzats i amb rosa, rosa cristal·litzada. Molt bé, per començar agafarem un bol i posarem els ingredients secs. i posarem ametlla torrada, hi posarem eh, rice crispy, arròs inflat, cereals, després hi posarem també eh, neula neula ben, ben esmicolada, que dona un punt cruixent molt, molt agradable. I posarem també el ger liofilitzat, deshidratat, a trossets. Aquest el podem trobar a botigues on tenen productes d'aquests bio, doncs en tenen sempre, gel ger liofilitzat i altres fruites liofilitzades. També. I per últim, hi posarem també una mica de iogurt liofilitzat, també, iogurt en pols, que li dona aquest sabor a iogurt intens que queda molt bé amb la xocolata blanca. Aquests dos els reservarem pel final. Llavors, eh, per una banda tenim això, per altra banda tenim xocolata blanca. Aquesta xocolata la fondrem al microones a 45 graus i després la temperarem. Bé, hem fos la xocolata a 45 graus i ara la temperarem l'emfos del microones a eh, intervals de 30 segons, segons també la quantitat, si n'hi ha poca quantitat, doncs eh, menys temps, 20 segons, 15. Llavors posarem una part de la xocolata, l'ideal seria fer-ho en un marbre, però ho farem aquí al davant, perquè ho pugui veure bé la càmera. El marbre ajuda a que es refredi, en canvi aquest tipus de material que tenim aquí eh, reté la calor diguem no, de, de la xocolata calenta i i no deixa refredar-ho bé. Amb un termòmetre i una espàtula escampem la xocolata bé per la taula per refredar-la. I anem mirant la temperatura. Això potser en una casa és una mica més difícil de fer. Es podria fer igualment sense temperar. El que aconseguim amb la temperat és una textura més cruixent, una xocolata més brillant, en el cas que, que fessim per exemple, bombons o féssim ous de Pasqua. I el típica la xocolata que agafes i se't fon als dits, doncs quan està ben, ben cristal·litzada, ben atemperada, no es fon. Es fon, però l'has de tenir una estona a la mà. Bé, això ja ho tenim, quasi. Molt bé. Hem reservat una petita part de xocolata calenta al bol, i aquesta, que ja la tenim a la temperatura, que serien 26 graus, la recollim i la barregem amb la que havíem reservat. De manera que ara hauríem d'arribar a 28 graus amb la barreja de les dues xocolates. I ara barregem bé la xocolata, comprovem que la temperatura sigui la correcta i ara el que faríem és barrejar-ho amb tots els secs que teníem en el bol gran. Barregem bé tot i ara haurem de treballar de manera ràpida perquè, com que tots els ingredients que teníem estan una mica més freds, ens refredaran la xocolata i començarà a cristal·litzar. I no ens interessa que cristal·litzi ara, sinó quan en tinguem la forma feta. anem a fer unes roques. Molt bé, ara al final de tot, li afegim una miqueta de sal perquè això ajuda a és sal, sal en escames. Ajuda a potenciar el sabor, li dona un, un punt molt interessant. Li posem al final perquè no es dissolgui i puguem trobar de tant en tant eh, un petit no? punt salat. Molt bé. Un cop tenim això, necessitem una superfície amb un paper perquè puguem després traure les roques i utilitzarem dues culleres per donar-li la forma. Anem agafant trossets de, de la barreja i els anem posant de la mida que vulguem, més petits, més grans, l'ideal és doncs, que capi a la boca, no? que no haguem de mossegar i puguem ficar-lo tot la boca. Això ho haurem de deixar cristal·litzar. Hauríem de deixar-ho una estoneta i en el moment en què si ja podríem agafar-ho la mà sense que es desfagi d'una sola peça i emplatar-ho. Ja veureu que el contrast és molt interessant, el cruixent de, de l'arròs i de la neula, amb el dolç de la xocolata blanca, amb l'àcid del, del gerliofilitzat i del iogurt, el puntet de sal i, finalment, el protagonista un altre cop de la jornada, Tenim la rosa eh, cristal·litzada, que la posarem per sobre per decorar i donar-li al punt d'aroma, de rosa. Molt bé, això ho deixaríem cristal·litzar i ho emplataríem. Un cop cristal·litzat, ja només quedaria emplatar. Treure-ho a taula a l'hora de les postres, del cafè. I això es podria fer també doncs, amb, amb xocolata negra, xocolata amb llet, amb altres fruites lifilitzades. o amb altres ingredients cruixents. Doncs aquí teniu les roques de xocolata blanca i roses. Espero que ho disfruteu.